Πώς φτάνει το ακόντιο του αθλητή πιο μακριά, πώς πέφτει μια πέτρα στη σελήνη, Ή εύστοχη η σκοποβολή στον Άρη. Με το μαθησιακό αυτό αντικείμενο έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις αρχικές συνθήκες, να αναπαραστήσουμε φυσικά μεγέθη, ακόμα και να κάνουμε μετρήσεις, όπως σε ένα πραγματικό πείραμα. Μπορούμε επίσης να μελετήσουμε την ελεύθερη πτώση και την οριζόντια βολή στη Γη, αλλά και σε άλλα ουράνια σώματα. Πριν αρχίσει ο μαθητής ή η μαθητρια να εκτελεί κάποιο εικονικό πείραμα βολή στο κενό, μπορεί να μελετήσει ποιοτικά το ρόλο του κάθε φυσικού μεγέθους που εμπλέκεται στην κίνηση. Πρώτα μελετά τη δύναμη στη γη. Μπορεί να δει ότι η δύναμη που δέχεται η σφαίρα είναι σταθερή. Η δύναμη παραμένει η ίδια από όποιο ύψος και να πέσει η σφαίρα, ανεξάρτητα από την αρχική της ταχύτητα. Επαναλαμβάνονται τα ίδια βήματα στην σελήνη και στον άρη. Η δύναμη είναι διαφορετική σε κάθε ουράνιο σώμα, αλλά παραμένει σταθερή για όλες τις κινήσεις στο ίδιο ουράνιο σώμα. Αυτή η διερευνητική διαδικασία οδηγεί μαθητή τη μαθήτρια στο συμπέρασμα ότι η μόνη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα κατά την οριζόντια βολή είναι η δύναμη της βαρύτητας. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιτάχυση και την οποία ο μαθητής ή η μαθητριά ανακαλύπτει ότι είναι η επιτάχυση της βαρύτητας στο ουράνιο σώμα που εκτελείται η κίνηση για να αντιληφθεί τι δύο απλέ κινήσει, δηλαδή την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και την ελεύθερη πτώση που συνιστούν την οριζόντια βολή, ο μαθητή ή μαθήτρια επιλέγει να εμφανίζονται μόνο οι συνιστώσει τη ταχύτητα. Παρατηρεί ότι η οριζόντια συνιστόσα τη ταχύτητα παραμένει σταθερή και είναι η αρχική ταχύτητα τη σφαίρα, ενώ η κατακόρυφε συνιστόσα αυξάνει. Έχει τη δυνατότητα, μάλιστα, να εμφανιζονται μονο οι συνιστωσει τη ταχυτητα παρατηρει οτι η οριζοντια συνιστοσα τη ταχυτητα παραμενει σταθερη και ειναι η αρχικη ταχυτητα τη σφαιρα ενω η κατακορυφη συνιστοσα αυξανει εχει τη δυνατοτητα μαλιστα να υπολογισει με το εργαλείο μέτρηση για όποια. Χρονική στιγμή θέλει και να βρει την ταχύτητα της σφαίρας. Μπορεί επίσης να συγκρίνει το αποτέλεσμα με την ταχύτητα σε άλλα ουράνια σώματα. Στο φωτόδενδρο, στο πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων και συγκεκριμένα στη συλλογή της φυσικής, μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα για τη φυσική.